Сьогодні я буду, все це розфасуємо, поділимо, потім ми зв'яжемося з нечуючими нашого регіону, які приїдуть до нас, і ми все це їм віддамо. Тобто порозносимо всі ці поконки, які нам передали. Всім дуже дякую. Немає слів для того, щоб виразити всі ці емоції, які зараз відчувають. Тобто, зараз в такому трішки шоці перебуваємо. Це відео надіслав керівниці штабу Галині Воробель, нечуючий житель Харкова, який під час повномасштабної війни залишився в місті. Від лютого штаб передав нечуючим по всій Україні 10 тонн гуманітарної допомоги, каже Галина Воробель. Наразі волонтери розіслали всю допомогу і очікують прибуття наступної партії. Вони це питують, чому тільки не цю, ми опитуємо, що люди можуть подзвонити, піти, спитати, дають пункт дати допомоги, там читають списку, розказують, ви дичують, а наші гуси перекази, чого вони не можуть знайти вікін цій ситуації. Спочатку допомогу в гарячі точки відправляли з запасів дитячого садка та школи, на базі яких розмістили штаб. Пізніше з ними поділилась місцева влада. Ідея створити на базі школи штаб в працівників з'явилась, коли в перший день війни до них стали звертатись знайомі з міст, де ведуться бої, розповідає Галина Воробель я чіла, я зрозуміла, що зараз всі глухи будуть їхати з Києва, з інших точок. Що треба це зробити. І так виникло річ, наспорити став глухих біженців, щоб допомогти ноцюючим людям, які переміщаються через місто. Нам порекомендували приєднатися до штабу волонтери-поділля, який знаходиться в Шевченку, надати туди паритися до часа свої і глухі, які. Їхали до Хмельницького, зразу зверталися в штаб. Основна проблема, з якою стикаються нечуючі люди під час війни, доступ до інформації, говорить керівниця штабу. Прям виступають, по відступають. Ну, начальники, високопосадовці, не завжди є приклади, хочеться, щоб це підкрив на цих точках був перекладач, тому що для нас зараз дуже важлива ця інформація. Галина Воробель розповідає, від початку роботи штаб прийняв близько 700 нечуючих людей. Діана Колесник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.